No, I will stop alle sammen, velkommen til en ny video på kanalen Og som i kan se i baggrunden, der sidder jeg og spiller noget 3 Go med Oliver, som vi også snakker med lige nu Men, yeah. ja Og det er simpelthen, vi hører så spidsigt det Så, øh, ja, og det vil også betyde, at jeg lavede det Men, så, det bliver simpelthen Q&A-fold, vi laver Så I skal gå ned i kommentarfeltet alle sammen Og så skal I skrive en masse spørgsmål, eller et spørgsmål, et eller et masse spørgsmål, så svarer jeg på dem i vores Q&A video Så svarer jeg og mig og Oliver nemlig på dem, så Det skal nok blive spændende, og jeg har også fået en ny mikrofon, for jeg kan til at udlægge min anden, Så det er jo perfekt Men... Det er ja. <laughs> Nå, ja, yeah. vi ses i hvert fald i næste video engelsk, så kan jeg hælde godt ah, Hej hej hej uh, det var rammet mig en gang. oh shit no oh, I will stop